Tu o gota que això és de mal triar. És que no sé el llavor, ara no te sabria dir exactament com, com i quina. Sobretot el problema que té avui en dia és que el... no es pot mecanitzar com, com altres coses. Eh, triar el fesor és, és una cosa que s'ha de fer a mà. El problema que té és que no ve tota la collita de cop. Va florint i va, i va collint, va, mentre culls encara està florint. I són coses que o esperes al final acollir-los de tots junts i n'hi ha uns de verds i els altres de secs o els has d'acollir a mà. Acollint, mentre es van quedant secs, n'acollir-los. S'ha de fer tot eh, per sembrar sí i si l'arrenques per acollir-ho també, però si no tot l'altre s'ha de fer a mà. Són coses que s'ha de fer a mà i no, no està mecanitzat. Que Hi hagi una unió entre diferents productors, Això és una cosa molt positiva i sobretot algú que ens ha faltat molt en aquí, a nivel dels pagesos d'aquí. Els cinc que, que, que anem mirant de mantenir-ho, fins ara eren tots, tots pel seu costat i ara mirem d'ajuntant-se per a fer més força i mirar si, si podem continuar. Tan més que ha demostrat, que dos que fan el mateix no són competència sinó que pots arribar a més puestos, pots tenir més cosa que no estar en sol La marca de garantia que volem fer per l'ull ros eh, serà una cosa que ajudarà a defensar el producte davant de aquests grans superfícies que hi ha avui en dia i donarà una sortida jo crec més àmplia a tot Catalunya, perquè a Catalunya es valora molt un producte si té una diminuïdació o una marca de garantia com aquesta de l'Empordà Ui, bueno això de la meva mare en pau descans de ja sempre ho havien fet eh? i ara es fan terra més bona abans eren xorrals a darrere de, no sé, de les patates o qualsevol cosa que feies, el feies als fesols. I ara no, ara directament ja fas el fesol amb un tros directament que prepares pel fesol. La meva relació amb el fesol és de, de, de la... comença amb la meva besàvia, que ja em feia en el mateix camp allà on en fem ara. Llavors ho va fer el meu avi i llavors el meu pare. I ara hi ha la meva una boda que, que sembla que ho vol continuar. Ara. Des que el conec jo des dels meus avis no? que, que me'l posaven a, a taula per, per menjar però també de, de veure'l també als hortets del poble de Palau que tothom, cada hortet en tenia no? i quan un té ganes de saber què és allò pregunta i descobreix què és el fasol i diu i et vas fent gran i vas valorant que aquest producte és una cosa de tota la vida i que ja és a tu ja està enganxat a tu. I per això no, no costa de plantar-lo, de collir-lo i de, encara elaborar laborar-lo, diguéssim. L'has vist tota la vida. La, la llavor que jo tinc, la llavor que, que, havien, que havia cultivat el meu pare, que la que havia cultivat el meu avi, que, que, que, que, sempre, sempre hi ha sigut. I és, això també te sap greu que això, el, una cosa que ha estat dintre de la família tant tan d'anys es tingui de, de perdre. M'expliquen de, de, de, del temps de la guerra, de la gana, que era el que hi havia i era el gust que tenen. Hi ha gent que no, que no, vol, que no li agrada precisament per això, perquè li recorda temps dolents, a temps de gana. Entens? Hi ha altra gent que sí, hi ha altra gent que diu que és un gust especial, n'hi ha molt poc. No se'n troba, supermercats no en troba, els, els costos només, només els que els fem i els, els que ens coneixen poden, poden menjar-ne. Meu dona no, no li agrada perquè com que era petita, a casa seva el fesol li menjava dies dia sí, no? i ara li portes fesol d'ull rost, i diu, bueno, ja eh, en tinc, hasta el, el mollo' i de em porto de, de, de, de l'altats. I no, i altres persones sí. Carai, tu, em menges d'ull ros, Oh, va desmolta fill i no en trobo, és molt difícil de trobar. I no en troben i també han a buscar i s'intemp tant des dos quilos. No en tens pas més. No, a més tinc que, vale, vale, dos butes, s'ha et domos. Almenys davant tindré per una temporada. Uh, el cultiu del florol de l'oliross és un producte de, de, dels avis i dels reversavis. I crec que és un producte que s'ha de mantenir per no perdre les arrels de d'un i qui som? El fasoldol i rons no, no ha de morir. És, és un producte nostre, és d'aquí. i no, mi em sabria molt greu que, que això doncs, es perdés, com s'han perdut tantes espècies en el, en el, en el, en el planeta, de, de coses que eren autòctones, que eren... Eh, fetes, eh, o sigui, s'havien seleccionat pel lloc i, i per la gent que visquien allà, perquè, perquè venia, tenien un gust especial que els agradava la gent d'allà, que estaven adequades en el, en el seu costo. Em afecta la tramuntana amb la, la sacetat de l'ambient i, i el mar amb la temperatura. Que els hiverns no són molt freds i els estius tampoc són molt calorosos. Fa, a vegades, com fa tramuntana, va malament perquè et crema, et crema la flor, però si té massa humitat tampoc no va prou bé. És Tot ha de ser un equilibri perquè les coses funcionin bé. Això és una cosa que bueno, estem vivint en aquest lloc i poder gaudir del lloc la situació, així doncs, que és el poste més maco del món, no?, però no té res a envejar. Sembla com si no, si cada, man... cada setmana no menjéssim fasols, atrevaríem eh, alguna cosa a faltar. Directament a la piella o amb gambugues i a entrepà, que són dos dies.